Здравейте и добре дошли в онлайн курса КлимАлт. В този урок ще се запознаем с настоящата ситуация по отношение на повишаването на температурата и нивата на въглероден диоксид. Ще проследим тенденциите на дългосрочно затопляне и последно наблюдавани пикове. В допълнение ще научим повече за затоплянето на океаните и как то влияе на солеността, океанската циркулация и разслоението на водните тела. Края на урока ще сравним очакваните въздействия при затоплене с 1,5 градуса по Целзий и 2 градуса по Целзий. През 2019 година учените в обсерваторията на Мауна Лоа в Хавайте отчитат за първи път атмосферна концентрация на въглероден диоксид над 415 части на милион, най-голямата от началото на историята на измерванията в обсерваторията през 1958 година. Сравнения с изследвания на ледения ядра и други данни показват, че това е най-високото ниво на въглероден диоксид за последните 800 000 години, от времето преди еволюцията на човека. Учените, изследвали палеоклиматични данни през 2013 година, се застъпват за цел от 350 части на милион като максимална безопасна концентрация на въглероден диоксид, която би стабилизирала глобалната температура на 1 градус по Целзий над преиндустриалните нива и би избегнала дестабилизацията на климата. Авторите смятат, че през този век не е невъзможно нивото на въглероден диоксид да се върне до 350 части на милион. За 2018 година средната глобална температура на сушата и океаните е била с 0,79 градуса по Целзий над средната за 20 век, според Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ. Според Института за космически изследвания, Годард, към НАСА, глобалните температури през 2018 година са били с 0,83 градуса по Целзий по-високи от средните за периода 1951-1980 година. Всяка група изследователи разчита на подобни данни за температурата на повърхността, но използва различни методи и отправни стойности за попълване на липсващите данни от наблюдения. Интернет страницата на Индекса за глобално затопляне показва индекс на предизвиканото от човека глобално затопляне спрямо втората половина на 19 век, от 1850 до 1900 година. Към юли 2019 година той измерва повишение от 1,1 градус по Целзий. Пет различни организации, включително НАСА, Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ, английски и японски изследователски институти, които следят температурите, стигат до извода, че 2018 година се нарежда сред петте най-топли години в историята на метеорологичните наблюдения, заемайки четвъртото място. Според НАСА, 18 от 19-те най-топли години са настъпили след 2000 година. Учените отбелязват, че 9 от 10 най-топли години са настъпили след 2015 година, като последните 5 години са най-горещи. През 2018 година отклоненията на температурата за 11 от месеците от климатичната норма за Сушата и океаните на Земята се нареждат сред 5 най-големи регистрирани положителни аномалии за съответните месеци. Поради този факт 2018 е четвъртата поред от най-топлите години в 139 годишния период на наблюдения. Глобалната температура през всяка от годините между 2015 и 2017 година има отклонение повече от 1 градус по Целзий над средната стойност за периода 1880-1900 година, който обикновенно се използва за представяне на прединдустриалните условия. Инициативата Show Your Stripes представя графики на ивиците за топляне за почти всяка страна. Всяка ивица представлява средната температура в страната за една година. За всички страни и региони, ивиците се движат от синьо към червено през последните години, което иллюстрира покачването на средните температури в конкретната страна. Като правило, затоплянето над сушата е по-голямо отколкото над океаните, тъй като водата по-бавно абсорбира и отделя топлина, така наречената термична инертност. Температурата на океанската тропосфера, първите 600 до 1000 метра, а оттам и топло съдържанието, варират в различните времеви мащаби, включително сезонни, междугодишни, например тези свързани с Селнинио, Южната осцилация, десетилетия и 100 годишни периоди. Тенденцията на температурата на океана е към затоплене в по-голямата част от земното кълбо. Затопленето е по-добре изразено в северното полукълбо, особено в Северния Атлантически океан. При зонално осредняване по паралелите, тенденциите в температурата на горната зона на океана показват затоплене на почти всички географски ширини и дълбочини. По-големият обем на океана в южното полукълбо обаче увеличава приноса на неговото затоплене към глобалното топло съдържание в океаните. Както се вижда на графиката, според данните на Световната метеорологична организация, през 2018 година са били регистрирани нови рекорди за количеството топлина в океаните, отчетено както в океанската тропосфера до 700 метра, така и до 2000 метра. Солеността представлява количеството разтворена вода в океана. Докато реките, потоците и ледниците се движат над скалите и почвата, в тях се разтварят соли като магнезии, натрии и калии. Средната соленост на океана е 35 промила. Солеността влияе върху самото движение на океана и температурата на морската вода, защото концентрацията на морска сол в смесения слой на океана, повърхността от океана, която активно обменя вода и доплина със земната атмосфера, е критичен двигател на тези процеси в океана. Това е липсващата променлива в разбирането на връзката между водния цикъл и циркулацията на океана. Това е и съществен показател при моделирането на валежи и изпаряване. В резултат на промените в нагряването на различните части на океана се променят и начините по които топлината се разпространява, например елни южната осцилация. Тези топлинни промени водят до значителни промени в метеорологичните модели за сушата. Водните маси също се движат по различен начин в райони над континенталния шелф, което води до промени върху разпространението на видовете. Има доказателства, че глобалната циркулация в открития океан също може да се променя, което може да доведе с течение на времето до намаляване на преноса на топлина от екваториалните региони към полюсите и в океанските дълбини. Повишената стратификация води до намаляване на вертикалното смесване във водния стълб на океана. Това намалено смесване от своя страна намалява съдържанието на кислород и степента, в която океанът е в състояние да абсорбира топлина и въглероден диоксид. Намаляването на вертикалното смесване оказва влияние и върху количеството хранителни вещества, изведени от по-низки нива до зоната, в която прониква слънчева светлина, с последващ резултат – намаляване на производителността на екосистемата. Затопленето може също да варира в определени райони в сушата и в океаните. Графиката по-долу показва дългосрочните температурни тенденции, свързани с явленията Елниньо и Ланиня, които могат да, да променят глобалните температури към по-топли или по-студени в продължение на една година. От 2000 година насам промените в температурата на сушата в САЩ са с 50% по-големи от промените в температурата на океана, 2 до 3 пъти по-голяма в Евразия и 3 до 4 пъти по-големи в Арктическия и Антарктическия полуостров. Затоплянето на океанската повърхност е било най-голямо над Северния ледовит океан. Второто по Галимина е над Индийския и Западния тихи океан и третото по големина е над Атлантическия океан. Изследване, анализиращо разликите във въздействията в световен мащаб между повишението на глобалната температура с 1,5 градуса по Целзий и на такова с 2 градуса по Целзий, установява, че увеличението на въздействията от 1,5 до 2 градуса по Целзий е голямо, значително и силно изразено за региони с ограничен капацитет за адаптиране и голямо излагане на възможните въздействия. Те очакват съществени увеличения на температурните екстремуми, риск от намаляване на добиви на тропически култури, избелване на коралови рифове и недостиг на вода в субтропичните региони. Тропичните и сухите субтропични региони се очертават като горещи точки, в които въздействието се увеличава най-силно. Европейската агенция за околна среда подготви доклада «Промяна на климата, въздействия и уязвимост в Европа» 2016 година. Той представя основно индикатори за оценка на минали периоди, но и прогнозира изменението на климата и неговите въздействия в Европа върху системите на околната среда и обществото. Преди да преминете към урок 2, за да откриете кои са въздействията от екстремните метеорологични явления, отделете време, за да разгледате допълнителните материали.